A lo camaco quan volen dir Paco diuen fuman pac, fumant pitit al parque passant el rat hey, Per Barcelona no hi passen trato A lo camaco quan volen dir Paco diuen Paco fumant pitit al parque passant el rat yeah, yeah. Per Barcelona no hi passen trato Vaig sortir preparat des de l'aeroport del Guaire destí de final del Prat jo a venir per l'aire xarraire gangsta guapo i pericaire vaig marxar lluny deixant enrere les desgràcies Buah! I vaig arribar a aquesta city beach I sigueia skyline, palmeres guiris-pirris I la torre que va, una gran titola aixecant el cel coronat Però bueno, em vaig assustar Venia amb il·lusió per fer coses grans Això si tot era molt gris vulgar Com ho faria jo per esborgar el camp? A lo que maco, quan volen dir Paco Diuen Paco fumant pitit al bar Què passa el rato. Per Barcelona no hi passa un tractor A lo que maco, quan volen dir Paco Diuen Paco fumant pitit al parque passant el rat Per Barcelona no hi passen No hi ha qui en París ni tampoc qui m'aparti però pilla el metro bo a quina pari per treure el tiquet d'en quin xivarri CBC vira amigo a Sant Gervasi Volia a platja i ara amb toro una mani una anglesa d'ierne Uy, <tose> you <tose> got <tose> <tose> it! Romàntic, poder començar a tenir pànic de plàstic, esta ciutat és es de puto plàstic A lo maco, quan volen dir Paco, diuen Paco, fumant pitida al parque, passant el ràdio. Per Barcelona no hi passen tractors. A lo maco, quan volen dir Paco, diuen Paco, fumant pitida al parque, sí. passant el ràdio. Per Barcelona no hi passen tractors. I ja n'estic fins als collons, de pixar al carrer, de beure i no fer res. També dels culers, de les cotorres i anar amb skate, del primàver i dels hipsters. Vull tornar amb les cabres i sepas tot si es quere fer algo que m'apleni el cor. No està pel magba i quedar-me mort si s'entes olem si ja vaig tot. Vull tornar a Lleida, la meva patria. Millor la llonganissa que la buti Barcelona sempre se les tira d'utopia M'entorno o oh, rebo el turista Vigila el robi robin la dignitat d'un carterista A lo que amaco quan volen d'impac O diuen pac o fumant pitit al parc, Passan el rat Per Barcelona no hi passen tractors A lo que amaco quan volen d'impac O diuen pac o fumant pitit al parc, Passan el rat Per Barcelona no hi passen tractors Fumant pitit al parque, pasan el rato Per Barcelona no hi pasen tractors A los camacos con volen dipacos, diuen pacos Fumant pitit al parque, pasan el rato Per Barcelona no hi pasen tractors